Deja Avicii a dat lovitura după moarte, este cu adevărat nebunie în SUA. Vânzările digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut vineri în Statele Unite cu 6000, după aflarea V-subliniere Timor-Cideșului, sublinierei productorului suedez. Pe ansamblu, catalogul pieselor lui a fost descăcat, vineri, de aproximativ 25 de mii de ori, fac de 1.000, cât înregistrase cu o zi înainte, scrie Billboard. Vânzările albumelor lui au crescut cu 12.000 de procente, pe 20 aprilie, până la 2.000 de copii. Cel mai bine vândut single al lui din ziua de 20 aprilie, Vachemeu, a înregistrat 8.000 de descreceri, o creștere sub liniere TR cu 6.100. Următoarele două cele mai vândute au fost level sub liniere Ihei Brotter. Dejeul suedez a visitat. Pe numele Seu Real a murit vineri, la vârsta de 28 de ani. El era diagnosticat cu pancreatit.